طيب بما ان دي تاني مرة صور نفس الفيديو عشان الفيديو اللي فات زي ما انت هتشوفوا دلوقتي كده الحمد لله يعني فوحشتوني مش عارف ابدأ الفيديو ازاي فيلا بينا على طول معلش بس ايه اللي منعك انك تاخد اي خطوه مهمه في حياتك زي انك تبدا مذاكره او انك تبدا تنزل تشوف شغل او اي حاجه لمجرد ان اصحابك مثلا عايز يقعد معاهم قعده حلوه اصحابك بيخلصوا اللي وراهم وبينزلوا معاك يشوفوا بقى القعده الحلوه والدنيا الجميله لكن لما ميبقوش فاضيين بيقولوا لك انا احنا مش فاضيين ورانا مذاكره او ورانا شغل او حتى ما بيقولولكش ما بينزلوش اصلا ايه اللي منعك انك في وقت فراغك تتعلم حاجه جديده عشان تطور نفسك مش عشان حد مش بتتعلم عشان حد عشان في حياتك انت الشخصيه سواء علم نفس علم اجتماع لغه جسد بلاش علوم خالص تتعلم طبخ تتعلم اي حاجه حتى لو ميكانيكا يعني اي حاجه اي حاجه شوف انت شغفك فين اقعد اتعلمه حتى لو مش هيفيدك انت في شغلك اتعلمه لمجرد ده شغفك انك حابب الموضوع ايه اللي مانعك انك لما تقع في مشكله تاخدها بصدر رحب وانك تبقى عادي مش دايما مضغوط ما تضغط نفسك لمجرد انك وقعت في مشكله ده مش هيحلها ده بالعكس انت هتتعب اكتر كل ما تتعب كل ما المشكله هتصعب اكتر ممكن قدر الله يقولولك يبقى عصبي قدر الله قلبك يقف بسبب انك زفت مضغوط بسبب مشكله مشكله وضاعت يعني فيها ايه مشكله وخلصت لا هتروح لحلها ليك وقت وهتروح لحال طيب ايه اللي منعك انك تخسر حد بيحرق دمك او بيضايقك او بيعمل اي حاجه لمجرد بس ان هو يضايقك حتى لو بنظره، ايه اللي منعك انك تخسره؟ احنا يعني جايين الدنيا دي عشان ننجز كده، احنا عايشين هم 60 70 سنه هنعيشهم وخلصت على كده، اتجوزت، مش هنقعد نحرق في دم بعض، مش عشان بقى واحد بيضايقك تفضل قاعد عشان انت بتحبه ومش قادر وبتاع، فخلاص يا عم كبر دماغك بقى، كبر دماغك، فاهم؟ تبص وبما اننا جينا لسيره الخساره وكده فايه اللي منعك انك تعمل بلوك الاكس؟ يعني دي مجرد اكس خلاص الموضوع ما بينكم انتهى. هل لما تفضل سايب رقمها او انك تفضل سايبها قدامك كده انت بتحل حاجه بالعكس انت طول ما انت شايفها بتتحسر على نفسك وقعدت تتعب وتعيط وبص وممكن تنتحر ونخلص منك بقى بس ليه؟ ليه يا حبيبي؟ ليه يا بابا؟ آه راحت لحالها بلوك بس بلوك وامسح حركه وامسح صورها وامسح كل, كل حاجه كل حاجه كل حاجه كل حاجه بلوك بلوك بلوك بلوك, بلوك عصر بلوك بلوك بس يا ما تقولها انت وغلطت في اي مصيبه لا وهو برضه ولد وغلط في اي دهيه يعني هتقرفونا ليه؟ او مثلا اللي منعك انك تاخد خطوه مهمه في حياتك وانت عارف كويس قوي ان هي تحسن حياتك 180 درجه؟ ليه لا؟ ليه لا؟ يعني اكتر كلمه انا بقولها في حياتي ليه لا؟ متجرب يا عم خد الخطوه حتى لو مش هتغير حياتك ل 180 درجه خد الخطوه وهتتحسن مجرد انك تدخل بس في حاجه بصدرك كده ده بيعلمك حاجه ايا كانت الحاجه حتى لو بسيطه هتعلمك حاجه برده في حياتك او ايه اللي منعك انك تفصل عن كل اللي حواليك لمجرد انك مضغوط خلاص فتره شغل مثلا كنت مضغوط فيها طلعت منها خلاص الحمد لله افصل بقى افصل تليفونك يوم ثلاثة بس بس عارف اللي هو ايه أنت تحس تفصل انت كنت مضغوط وقمت بشغلك وكل حاجه تمام افصل بقى ويا عم خد يا عمي يومين اجازه من عندي لو صاحب الشغل كلمك قوله عطوني الدنيا يومين اجازه مالكش دعوه ابعتهولي بس ابعتهولي على المكتب ومالكش دعوه لو فضلت مضغوط وفضلت تضغط نفسك زياده هتوقف دنيتك توقف حياتك نهائي هيجي عليك وقت ما انتش عايز تشتغل ما انتش عايز تبص لحد مش عايز تخرج من اوضتك اصلا فلي توصل للمرحله دي الحق نفسك في الاول قول لك ساعتين اجازه قول لك يوم اجازه يومين ثلاثه لكن اكتر من كده تبقى مرقع كده ما نبقاش بنتكلم في صحه ايه اللي مانعك انك تتعرف على ناس جديدة؟ ناس بقى من دايرتك، ناس من شغلك، اللي هم اللي هيفضلوا يساعدوك في أي حاجة، عايزينك أنت تتقدم، عايزينك دايما للأحسن، بمجرد إن أنتوا نفس المجال ونفس الدماغ ونفس الكيمياء، هتبقى أنت قاعد مستريح نفسياً، يعني حتى لو ما بيعملولكش أي حاجة، حتى لو هتفضلوا قاعدين ساكتين. <تصفيق> الحمد لله. فهم؟ فخليك فريش، ليه لأ؟ تتعرف على ناس جديدة. افتح على نفسك كده واقعد تعرف وروح وتعالى واخسر ناس واكسب ناس مصيرك في مره هتتعلم وهتقع مع واحد هيبقى ابن حلال وهتبقى عارف ان هو ده اللي مفيش زيه، ايه اللي مانعك انك تختار شغفك؟ انك تختار الحاجه اللي انت نفسك فيها مش اللي الناس بتقول لك ده الاحسن لك، لا. لا اختار شغفك انت، اختار الحاجه اللي انت بتحبها، الحاجه اللي انت بتحبها هتأدي فيها وهتعمل اللي انت عايزه وزياده، لكن طول ما انت ماشي كده الفلوس مش كل حاجه، الفلوس عمرها ما كانت كل حاجه، مش عشان تجيب جنيه تخسر اللي انت بتحبه لا يولع الجنيه الجنيه ده مش هيفيدك في راحتك النفسيه في راحتك الجسديه في صفاء دماغك في انك تبقى قاعد مزاجك حلو وانت شغال الجنيه مش هيفيدك بحاجه اللي ملعك انك لما تخسر اي حاجه في حياتك ايا كان حتى لو تليفونك باظ اتخبطت وانت ماشي في سلمه ان ده لو كان خير ليك ما كانش حصل يعني لو الحاجه دي ما كانتش حصلت كانت هتبقى خير ليك بديهيات مع احمد عطو خش على الراي بتاع الفيديو النهارده ام اي ادفيرتايزنج ام اي ادفيرتايزنج اجنسي لازم تكون لازم الفروخيط الفروخريتو ام اي ادفيرتايزنج اجنسي بيجي جرافيك ديزاين اي حاجه تبع ديزاين هتلاقيها موجوده عندهم ومش بس كده بيسلمك الشغل في يومين بالظبط وطبعا ده مستحيل بالنسبه لناس كتير قوي بس المكتب ده كواليتي وسرعه هو اللينك بتاعه هتلاقوه في الديسكربشن تحت او في الوصف فوق الفيديو ده لو انت على يوتيوب او على فيسبوك يعني خليك رايق قوي وخد دي بقى من عطوان اخو خصم بيوصل لحد 35% لمجرد انك بتقول لهم بس انك تبعها عطوان، عايز حاجه ثانيه؟ بص بروق عليكم، كل فتره كده بص بروق عليكم بس. وبعدين ايه اللي منعك انك تبعد عن السوشيال ميديا لمجرد انك تشوف حياتك ومستقبلك بقى؟ كفايه كده انت طول اليوم قاعد بتسكرول على الفيسبوك بس. ما بتعملش حاجه ثانيه. يعني انت حتى الاجازه بتاعت المدرسه اللي هي الثلاث شهور او الشهرين مش فاكر، انتش قاعد بتعمل حاجه ولا حتى بتنزل تشوف ما أنتش ينفعش. الفيس ده مش هيفيدك بأي حاجة حتى الانستجرام لما بتدخل عليه بتحبطك تلاقي الناس قاعدة تبص على الشط على عين مالطو وتلاقي الولد مع عربية انت مالك يا ما تنزل تشتغل عشان توصل لتبقي زيهم انزل شوف شغلك انزل شوف دنيتك شوف اللي انت عايزه واعمله لكن طول ما انت قاعد كده انت بتستفاد ايه ولا اي حاجه ايه اللي منعك انك تقول الحق ولو على رقبتك ده هيحبب الناس فيك مش عشان بتطبل لحد تقول اي حاجه تكذب عشان بتطبل لواحد مش عشان مصلحتك الشخصيه تكذب ممكن تكتبك ده يودي ناس في مصيبه لمجرد بس انك خلاص كده انت استفدت من اللي قدامك ده انك تطبل له وبتاع لا ليه يا حبيبي ليه يا ما تقول الحق ليك راجل كده قول الحق ولو على رقبتك اخرها ايه يعني وايه اللي مخليك ما في نفسك يا ليه يا عشان حد ما يا عم أنت جميل. أنت أنت شكلك قمر كده شكلك جسمك حلاوتك بص ملك ملك بص ملك لكش دعوة بكلام حد يولعه أنت تمام أنت تمام اسمع من أخوك عطوان أنت تمام أنا بحبك لكش دعوة إيه اللي مالك أنت كأب إنك تقرب من عيالك وتحببهم فيك مش دايما زي وشخط ونطر وبتاع ليه وبتاع مش في سن المراهقة بس عموما قبل سن المراهقه وبعد سن المراهقه وفي نص سن المراهقه ليه؟ ما تخليك اب فرفوش كده خليك لذيذ مش اول ما العيال تيجي يا اول ما تيجي بقى يا آه ولادها ليه يا حبيبي؟ ليه يا بابا؟ ما خليك كله بالحنيه بيفك بالعادي كده ايه اللي منعك انك تشيل مسؤوليه؟ تبقى راجل كده ارمي نفسك جوه المسؤوليه مره هتفشل مره هتنجح مش على طول هتبقى ناجح ومش على طول هتبقى خسران، واحدة واحدة هتتعلم وتبقى راجل وشايل مسؤولية، وقد المسؤولية اللي أنت بتتحط فيها أيا كانت إيه هي، ارمي نفسك جوه المسؤولية، إيه اللي مانعك إنك تجبر بخطر اللي قدامك حتى لو بكلمة بسيطة، حتى لو هو عامل خرافة، ما تجبر بخطر هو عارف أكيد غلطاته، مفيش حد بيبقى عامل حاجة غير وهو عارف غلطاته بس ما ينفعش يقولها لك، إلا اللي بياخد رأيك في حاجة معينة، اللي بيقول لك لا قول لي بأمانة الحوار كله هو جميل بس في نفس الوقت في واحد 2 3 مش ككل وحش مفيش حاجه دايما بتبقى كلها وحشه وايه اللي مانعك انك تحب للغير الخير محدش هياخد رزقك مهما عملت مهما رحت وجيت طلعت ونزلت يمين وشمال هل... انت هتاخد رزقك عدي شاخده منك وهو هياخد رزق ما بره عنك بقى تحب الغيرك الخير كده خليك فريش وبعدين ايه اللي مانعك انك تربي عيالك يلا هل... احنا بنقابلهم في الشارع ده ينفع يعني انا راضي نزمتك راجل محترم ومؤدب انت قد القصور ينفع اللي احنا بنشوفه في الشوارع دول تربيه يعني هل دي تربيه رد عليا لا مش دي كده هل دول تربيه ما ينفعش فاتمننا تربيه بعد اذنك عشان باين لي غلط عليك ربي عيالك ربي عيالك محترم وبعدين ايه اللي مانعك انك تتابعني اقول لك انا الشيطان استغفر ربك كده وتابعني بقى واعمل لايك وشير وسبسكرايب انا بحبك حبيبه في <تصفيق> بشر غرقه 7 مليار وانا محتاج صحبي زايد بص في عيني البشر دول نحنا كبرنا واتوحشنا